ברוכים השווים. בסרטון הקודם יהיהרתי וניסיתי לפתור שאלה בשתי הדקות האחרונות, ושמתי לב שזה לא בסדר ללמד ככה, כי אז אני רץ. זאת השאלה שאנחנו נפתור, או תראו רבות כאלו. אני רק רוצה שתתתרגלו לעבוד עם המשתנים, אה, עם המשתנים של חוק הגרביטציה של ניוטון. אמרנו שישנם שני כוכבי לכת. אחד הוא כדור הארץ. עכשיו יש לי זמן לצייר, זה כדור הארץ, וזה כדור הארץ הקטן. נקרא לו יותר טוב כוכב הלכת הקטן, כדי לא להתבלבל. הוא ירוק, כנראה, כנראה שיש חיים על כוכב הלכת הזה. בואו נגיד שהרדיוס שלו הוא חצי וגם המסה שלו היא חצי. אם תשימו לב, הוא הרבה יותר הארץ. שאלה טובה שכדאי לחשוב עליה, בכמה הוא יותר צפוף, נכון? אם יש לנו חצי רדיוס, הנפח הרבה פחות מחצי. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל זה משהו שכדאי לכם לדעת. השאלה שלי هي: אם אני עומד על פני הכוכב, אני אותו בן כמו קודם, פי כמה היא המשיכה של הגרוויטציה על, על כוכב הלכת הירוק. מה היא משיכת הגרוויטציה עליי? על כדור הארץ. כוח הגרוויטציה הפועל עליי, המשקל שלי על כדור הארץ, שווה לקבוע הגרוויטציה, כפול המסה שלי. המסה M עם סימן תחתי M חלקי M. בסרטון הקודם אמרנו שצריך לחלק במרחק שב snapsה לבין מרכז המסה של כדור הארץ. בעצם בין مركز המסה שלי לבין مركز המסה של כדור הארץ אני לא כזה נמוך, אך ניתן להזניח את המרחק שבין פני כדור הארץ לבין מרכז המסה שלי. עלכן ניקח את רדיוס כדור הארץ, אנחנו מחלקים כדור הארץ, בריבוע. עכשיו, כשנשתמש באותם משתנים, מהו הכוח על הכוכב השני? מהו הכוח, מהו הכוח על הכוכב השני? הכוכב הירוק. אכתוב את זה בירוק. אנחנו קוראים לו הכוכב הקטן. פעם נוספת, זה שווה לקבוע הגרביטציה. המסה שלי לא השתנתה כשעברתי מכוכב אחד לשני, נכון? מהי המסה שלו? היינו יכולים לכתוב M עם סימן S, נכון? זה הכוכב הקטן. דבנו כאן שמסתו היא חצי, המסה של כדור הארץ. זה מה שכתוב. זה חצי המסה של כדור הארץ. מהו הרדיוס שלו? מהו הרדיוס עכשיו? יכולתי לכתוב, הרדיוס היא כוכב הלכת הקטן, בריבוע. נשתמש בנתון שלנו. זה חצי הרדיוס של כדור הארץ, אז נכתוב את זה כאן. זה חצי הרדיוס של כדור הארץ. ויש לעלות את זה בריבוע. בואו נראה איך לפשט זה. אנחנו יכולים לקחת את החצי כאן, חצי G, כפול המסה, שלי, כפול המסה של כדור הארץ. למה שווה חצי בריבוע? זה רבע. חלקי רבע, הרדיוס של כדור הארץ בריבוע. למה שווה חצי חלקי רבע? רבע נכנס פעמיים בתוך חצי, נכון? דרך אחרת לחשוב על זה יש שיש לנו במכנה, וכשמעבים אותו למוני, הופכים אותו, וזה הופך ל -4. 4 כפול חצי שווה ל-2, איך שלא יהיה זאת מתמטיקה. הכוח בכוכב הלכת הקטן שווה ל-1 חלקי רבע, זה 2 כפול g, המסה שלי, כפול המסה של כדור הארץ לחלק ברדיוס כדור הארץ בריבוע. אם נסתכל כאן למעלה, נראה ש... שזה אותו דבר כמו זה, נכון? זה זהה. אנחנו יודעים שכוח המשיכה המופעל עליי על פני כוכב הלכת הקטן שווה לפעמיים הכוח המופעל עליי על פני כדור הארץ, כשאני על כדור הארץ. זה מעניין, כדאי לחשוב על זה כך. יכולנו לחשוב בהתחלה שהמסה של הכוכב קובעת את גודל המשיכה. ככל שהכוכב מסיבי יותר, ככה הוא יפיל יותר כוח משיכה. אבל כאן אנחנו רואים שזה לא כך. כשאני על פני כוכב הלכת הקטן הזה, הוא מושך אותי יותר חזק. למה זה? כי כשאני נמצא יותר קרוב למרכז המסה שלו, כפי שראינו בס... קודם בסרטון, הכוכב הזה הוא הרבה יותר צפוף. הוא חצי המסה, אך הוא הרבה פחות מחצי הנפח, נכון? כי הנפח הוא החזקה השלישית של הרדיוס. אני לא רוצה לבלבל אתכם, אבל זה משהו שכדאי לחשוב עליו. לא רק המסה קובעת, אלא הרדיוס קובע יותר. הרדיוס הוא בריבוע, כך שהוא קובע הרבה יותר. זה משהו די מעניין, שכדאי לחשוב עליו. זה סוג די שכיח של שאלות כשעוברים בין כוכבי לכת שונים. נגיד כוכב שהוא באל מסקפי עקפי, כפי שתיים מכוכב לכת אחר וכו' וכו'. מהו ההפרש בכוח משיכה ביניהם? יש משהו נוסף שאני רוצה שתשימו לב אליו, לפני שהסרטון נגמר, מכיוון שיש לנו קצת זמן עודף. כשחושבים על כוח משיכה הגרביטיציוני, או על כוכבים, נוטים לחשוב שכדור הארץ הוא זה שמושך אותי. בואו נגיד שזה כדור הארץ. הוא ענקי. וזאת ספינת חלל קטנה כאן. עינאה. תמיד חושבים שכדור הארץ מושך את ספינת חלל, נכון? כוח המשיכה של כדור הארץ, אבל כשמסתכלים על הנוסחה, רואים שהיא סימטרית. היא לא אומרת שאחד מושך את השני, היא בעצם אומרת שזה הכוח בין שני הגופים. הם מושכים אחד את השני. אם כדור הארץ מושך אותי בכוח של 500 ניוטון, אני בעצם מושך את כדור הארץ בכוח בכיוון ההפוך השווה ל-500 ניוטון. אנחנו מושכים מדדית. בנקודת הראות שלנו נראה שכדור הארץ הוא זה שמושך אותי. אך בעצם, אנחנו שנינו נמשכים לכיוון מרכז המסה. המרכז המסה משותף שלנו. בפקרה הזה, כדור הארץ מושך את ספינת החלל בכוח, אה, לא יודע, אה, נמציא מספרים, נגיד, אה, נגיד מיליון ניוטון. אבל בעצם ספינת החלל מושך את כדור הארץ באותו כוח של מיליון ניוטון. שניהם ינו לקראת מרכז המסה, המשותף שלהם מרכז המסה המשותף שלהם בגלל לכדור הארץ הוא הרבה יותר מסוים ונמצא מאוד קרוב למרכז המסה של כדור הארץ, כלומר ניראה מאוד מאוד מאוד קרוב למרכז המסה של כדור הארץ, זה יהיה בערך כן. במקרה הזה כדור הארץ לא ינוע, הוא לא ינוע הרבה, אחוז ימשך לכיוון ספינת החלל. וספינת החלל תנסה לנוע לכיוון מרכז המסה של כדור הארץ, ובנקודה מסוימת אולי באטמוספירה או בסלה שיפוגת בו, هي לא תרחיק לכת, והיא תתרסק בערך כאן. רציתי שתבינו שלא מדובר על כך שגוף אחד מושך את השני, הם מושכים אחד את השני לכיוון מרכז המס המשותף שלהם. זה יראה יותר מובן, נסתכל על שני אנשים, המרחפים בחלל, תהיה לנו אחד כלפי השני, זה נשמע אפילו קצת רומנטי, הם ירחפו אחד לכיוון השני, ניתן לחשב, לחשב את זה, לחשב את זה, אין לי זמן לעשות את זה, אך אתם יכולים להשתמש בנוסחה לעשות ולחשב מהו כוח המשיכה בין שני האנשים. תראו שבין שני אנשים המרחפים בחלל ישנם כוחות משיכה שהם חזקים יותר מהמשיכה הגרביטיציונית שלהם. תחשבו על זה ונתראה בסרטון הבא.